Так, а мы Jesi li video Jovanku? Druže mašale, Jovanku je odveo browser Pavelić. Ošlo je tamo. Imaj Raar! didn't see me he okay a mi, tito. Je li doma, ovaj, je li ovdje? Družina Šava, vaša jolovka je u drugom štabu. Čto doći? Jovanka sama, kono koćini wahajmasi. Mošovaki Druže, radit ću! mi Gdje je jovak? Aj, za nja, tu niente, jov. Obeti. Poglavnik Bowser mi je onak mog iz mojeg štaba, nije to neko burazor pojedinstvo. Je. Buraz! Buraz, buraz e, ono da je vratiti pivo je tračiti ovo. Je. Sretno. Mala druža. Katamaran! Ica mi i ti to! Vrati mi Jovanku! roar <laughs> <laughs> Hurrah! <laughs>